والمباخر فوحها فواح والبدر يلالي يا هلا باسم مسعيد هذه الزنا الاصيله حياكم الله في حلال اهل الطويله مرحبا والضيف يلقط بعطر طيب فعالي يا هلا حياكم الله في حلال اهل الطويله مرحبا والضيف يلقط بعطر طيب فعالي افرحي ومسعد عسيام الطويله جعل افراحك تدوم ويسعدك رب الجنان من هم المواقف يتبعوا القلب فعالي، أم سعيد نادرة بالطيبة أو صفك سزيله، مزلةٍ هلت مطرها من سحابة الخيالي والكريمة هم سعيدة الوصوف المستحيله، أقبلت بختال مثل البدر في تجليالي، أقبلت بختال مثل البدر في تجليالي، اللي حاز له النبيله الهنا له والمسره والسعد له دوم يفال ما يكون اللي حاز له صف النبيله الهنا له والمسره والسعد له دوم نقل